الله الرحمن الرحيم. اللهم رب النور العظيم. رب الكرسي الرفيع. ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المغربين والأنبياء والمرسلين اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القدير يا حي يا قيوم اسالك باسمك الذي اشرفت به السماوات والارض وباسمك الذي يصلح به الابلون والاخر يا حيان قبل كل حي يا حيان بعد كل حي يا حيان حين لا حي يا محي الموتى مميت الأحياء يا حي لا اله الا انت اللهم بلغ مولانا الامام الهادي المهدي القائم بامرك صلوات الله علي وعلى ابائه التابعين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الارض ومغاربها سهلها وجبلها وبرها وبحرها وعني وعن والدينا من الصلوات زنات عرش الله ومداد كلماته. وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه اللهم إني أجدد لهم في سبيحة يوم هذا وما عشت من أيام عهدان وعقدان وبيعة له في عنوه لا احول عنها ولا ازول ابدا. اللهم اجعلني من انصاره واعظامه والذابين عنه والمسارعين اليه في قضاء حوائجه والممتثلين لاوامره والمحامين عنه والسابقين الى ارادتي والمستشهدين بين يدي اللهم ان حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فاخرجني من قبري مؤتذرا كفني شاهراً, شاهرا سيفي, سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الدعوه الداني في الحاضر والباقي الله اللهم ارني الطلعه الرشيده, دلعة الرشيدة والغرة يا لحميدة وكح النظري بنظر مني إلى وعجل فرجاه وسهل مخرجا وأوسع مناجاه واسلك بمحجة وأنفذ أمراه واشدد اثراه فاعمر الله به بلادك واحي به عبادك فانك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في الفر والبحر بما كسبت ايدي الناس فاظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمص باسم رسولك حتى لا يظفر بشيء من الباطل الا مزقه فيحق الحق فيحقق واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما عطل من احكام كتابك ومشيدا لما برد من اعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه و اله واجعله اللهم ممن حسنته من, من حسن باس المعتدين اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه واله برؤيته ومن تبعه على دعوته وارحم استكانتنا وارحم استكانتنا بعده اللهم اكشف هذه الغمه عن هذه الامه بهدورهم واجل لنا ظهوره انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا ارحم الراحمين العجلا العجلا العجل يا مولانا يا صاحب العجلة العجل يا مولانا العجلة العجل, العجل, العجل